מהו מיתוג? כידו לכם, ככל שמתוג של מוצר או שירות חזק יותר, ככה סיכוי למכור אותו גדל. כאשר אתם יצאים לשוק עבודה, אתם בעצם ממתגים את היכולות המקצועיות שלכם בפני מעסיקים ולקוחות פוטנציאליים. לכן, כאשר אתם בונים את פרופיל הלינקנין שלכם, יש לשים לב לתדמית שאתם מציגים. מהם היכולות והשירותים אותם תיתנו כסחירים או כעצמאים? הלינקדין יהיה תשתית לכל הפעילות שלכם ברשת, ולכן ככל שהפרופיל שלכם מקצוע יותר, כך תוכלו למנף אותו לטובתכם. כיצד נעשה זאת? שאלו את עצמכם, מה הייחודיות שלכם? מה הערך המוסף אותו אתם מביאים למעסיק? ומה מבדל אתכם ממתחרים או אנשי מקצוע נוספים בתחום שלכם? התשובות לשאלות הללו, אין הכוח המבדל שלכם מאחרים וממתג אתכם כייחודיים.